Bine, v-am la primul episod de BMG Drive. Astăzi ne jucăm BMG drive, vedeti, avem aici BMG drive, nu, asta nu e fake. Și dacă va întrebați de unde am așa de multe mașini, uh, da, da. nu uitați să apăsați butonul de like, dacă voi o să mai vreti episoade de BMG Drive. Si, hai să ne jucăm. Si, dacă aveți cumva chestii, moduri în comentarii cu mașini, va rog să mi le trimiteți. Pentru ca noi să ne încercăm. Si, da, stați un secund de pauză. Si, ca să vă zic, cred că ati văzut-o vă, Lamborghini cu Ei bine. Poate voi vrei ziceți, bă, dar de ce nu il incerci mă frate? Ei bine problema e, pentru că el in poza arata ca e cu roți, Dar de fapt când pui masina pe joc, n-are roti si asta e Nu stai, când punem sropul o joc? Hai, pune Ia, ia, ia, ia, cum se că ea? Ba, s-a făcut oclatit ca s-a facut clatita și nu uitați ca că avem și BMG Drive multiplayer, dar nu e așa deșmea BMG Drive multiplayer, Ai, mare tine, nu mai are diferență. Intră, nu deșmea. Acum vreau să vă arăt o chestie. Dăm la main menu. Așa, ok. Deci intrăm pe harta asta, ok, băieți? ok. Și fiți eu aici. Am să pun, nu știu, trebuie să mergem la gravel Romer și Shadefield. Ok, pentru că am instalat acest mod cu chestia asta de față care te bagă la roată și. Bă, băieți, stați că o să vă arăt uite și acum un video despre Will Romerul asta, gen. Uitați băiescam și fricii. Leonard Stock, a professional rooper from Arizona, decided there needed Cu... to be a better way of watching a police chase Asta se întâmplă și în viața reală revenim la joc. Azi vă băiesc foarte bine ce face Will Grabber-ul. V-am și arătat asta nu e fake care face, faci, inventat de americani șmecherie pe felie, pe felii poate la baunie, așa. Deci merge si adam che, da, mi ramas lu masina, asa nuci cum. Ce Acum o sa-i dam la vehicule, si nu stiu luam o masința proasta, ca sa putem sa luăm, dar mașina sa destul de inalta. Uite, un Gavril, un Gavril de nu stiu bă frate, uite, mașina asta, mașina asta, spawnul, Da, acum o sa am, acum. Trebuie sa dam la. o. o. bada Așa. Trebuie sa dam la SKI. Ok? Asta cam face driftori Ca na. Așa. Pe joc nu e funcțional la 100%. A, MPC-ul. cine la? Nu o ține. Te știu că nu vireaza mașina. Nu vireaza mașina e porcari asta de mașina. da unii să. pe da unii să. pe da unii Gata, băieți, am revenit. Stați, văd. audio merge. Am descoperit ceva cu game capture care poți să vă și cum filmează jocul și si dacă îl filmează gen și si alea, știi ce zic? Și foarte maker game capture-ul ăsta. Adică eu acum sunt în OBS, dar voi vedeți de fapt jocul, știi? Asta îmi place foarte maker. Ceva gen window capture, da Eu nu știu, Nu știu, eu nu știu să iau o mașină, frate. Nu știu să găsesc o mașină. Hai zicem i bișul ăsta, dar un ibișul prost are mă frate, nu mai luăm de alea de cursei. La călmont ăla de, de cursei s-a terminat și nekeria. ne, ne dec. Da. Eu bagam traficul ăsta nebun. Bă, problema la mașina asta e că nu vireaza Dar și da și harta asta, jur, și harta asta, frate. Și harta. Nu-i 100 la mie funcțional Da, e funcțional cât de cât Masina mea... Da, și copilul ăla Faceți michelic aici Mașina mea nu-i da mapa asta Trebuie să băgăm altă mapa Bine, nu mai contează Doar ati văzut un video care era realistic și nu. Ba, acum vreau să jucăm un mega Ram, Asta l-am luat de pe... Uitați stați, dați, Ca să vă las un pic dacă aveți BMG Drive și, ma, și, și Speed King ui, vedeți, să aveți aici Pur și simplu cele mai Adică chestiile astea Care le fo le fol, O să ne jucăm acum cu ele Ok, gata, destul Dacă nu puneți pauze la video Așa main menu, freerome mega ramp și mega ramp. Și dacă vă întrebați de ce, dacă trebuie să ieșim după fiecare map ca să intrăm pe alta? Nu, dăm ca map pentru că mapa asta, uitați. Vedeți eu și o rampa acolo, nu știu dacă vedeți noi cursorul, dar dai la map și da. Da. Acum eu vreau să nu știu Ba, cred că asta nu e recomandat, dar luam autobuzul cu bust. A, a uite, hai păi, dacă mergi contul pe stradă, nu să mai pasă de nimic, bă Îți te, te ei e ei tot șamene, dacă ți-e poliția în față, tu treci pe stradă, e că îți nu mai e nicio treabă. A și frate, deci frate alule că stai ca... Ba, uite ce mi Mă, să-ți asta, da, da, da, da, da, pic. Nu ah, prea... Ah, Va E... e... frateva. Nici. Gata. Au. Ah, ah. oh. Hai ca e bine! Hai ca e bine! Hai ca e bine! Hai ca e bine! Hai ah, ca e bine! Hai ca Bă, trebuie, fiți atenți, o să mergem, eu nu vă îngrijoară Dar trebuie să găsesc-o Uite, mega rampă ăsta, 4, Vedeți? Vedeți că ăsta e gen Așa gen Fără întrerupere aici Asta e direct așa Asta, ah, stai, credeam că-i Da capul meu. Da, da, da, cu aici, tu pa ai bus, bă. ce grafici. Bust, Boost bust. Ce Ce ai, Ce Și direct în. In... Ce este intrăm? Da, monte ceasului. Ba? Deci eu vreau să iau acum O să e ce luam? Deci luam cea mai metinuala chestie O să luam De ce nu o Daci Dacia Golan O sa luam Dacia Golan Masina romanilor Următoarea o sa fie TES la asta Astea Aude si dubă. bă. da Dacia nu rezistă la 60 km kilometri la oră. Ca alte, mi se strica motorul, că depășește viteza. Bă, frate, cea mă, că e și mașina de jucărie poți depășească 60 la oră. bă. Da, avem și Dacia ăsta e făcută de spanioli, nu știu dacă. Și Bă, dacă nu mă credeți, dacă nu mă credeți. Bu. Si e si rus, copilul, bă, băiat, e si rus. asta stă acolo. Bă, că rog dublu vei. Ce a zis? Eu vreau sa ma... Mă... N-are roti. Gian, n-are roti. N-are, n-are. 4.40 la ora si bugini. trebuie sa... Să... am uitat cam un lamba de proces am uitat ca am lamba dar nu mai stiu pe unde ca mi-am dus o dat pe un server băiatul bă, si erau numai iufluri mi-am luat o gramada de de astea hoate lamboghini e horaca da zici ca asta nici nu are Hai, da ia viteza, ia nu mai nu zbura, da dai, acum dai, Hai dai, acum dai, acum dai, acum dai, acum dai, nu acum acum dai, acum acum sa acum cel mai rapid jeep din lume Da, cel mai rapid jeep din lume Asta e cel mai rapid jeep din lume După asta luam jeep buggy Dar vedeți ca se ridica pe două roți Ca, ca din lacru din a San Andreas Bă, aproape se ridica Dar are o tractiune, cred ca are tractiune pe fata o prea o mașină eu cu tracțiune pe față fix A, uite, a, uite. A, asta are tracțiune pe ambele roți A, frate, ce-i mă, ăsta? Bă. a, uite tu te restor. Dacă pui frâna te-ai Am pus frâna, m-am răsturnat ce Bă. A, a. Da, de asta îmi răstune mașinile prea de asta nu sunt mașinile prea înalte. Acum o înțeleg și eu. De ce mașinile de curse nu sunt? nu sunt așa de înalte? Sunt mici ca să taie vântul. Sau ce se întâmplă mie acum? Stai că dacă am dat un pic dreapta cred că am scurrat la altă pasă. Ia fi atent pun vreme să punem. Și... Păi, bă, ce bă, bă, Aua, Hai să luăm bagiul. Videoclip. Bă, nici nu cred, nici nu scrie ceva de motor. da, bă. Aute, știu, al meu zice că a, mașina asta e din 2022. 2022. Aute. să da, că de creșt, joc ești, nu rău, da crezi o ei. Nu e da. Viteză nu prea prete. Deci, cred că o să se strece olipana și si oripanul și. Si... Deci, nu vand dragă. Bă. Deci, vorba, vorba, dar. Cred că e timpul să luăm. Da. ce mai era pe mașina din joc. A, a te cred. Ota, cred că în 2075 să facă asta. Bine, până atunci să zbor cu mașina, dar nu mai contează. Mama, mama, mama, mama Stop! Mane! Mă, mă, viteza, mă, mă. Mă, mă, jur mă, mă. Mă, mă, mă, mă, mă. Mă, nu nu cade, nu nu cade, nu cade, cum ar trebui, nu cade. Vericule, mai inceteau, ba, ca n-ai graba Alo, alo, alo, alo, stai-mi pe ca mi-a pus vericul s pe mașina asta Daca da-n capul Și de zilele mele Ce, O Luam bugat, luam bugat Luam dreptate Buu, merg cum s-a spart aia S-a în cu Lamborghini asta Bapugini bă Bapugini tot sunt prea Nici nu merge Oata Ca n am oh, oh, a a a că, bă, ne-am jucat, a acum e a mea are interior, dar nu te lasă să spărsă. A, buaş frate. are mai multe roțile mai mari decât ala și tot zici că pune frânele sub cer față. Dar tot ăsta masina asta. Dar mai avem după ea un să treacă ăsta, nici nu am să ne calăm pe stai monster mă o să ăla Frada Jur că ăsta e cred că e doar o Toyota Roastă de aia veche tare Cu ros mă arătă N-arăta mai nici ceva Asta-i mașină Gage V-ați văzut? Da Da Am inteles? Am inteles? Ce eba prostia aia? Bă, e deci, invadiul că vrea sa merge cu mașina asta, dar roa, adica n-are motor. Bă, hai sa luam Fonex-ul asta e sa vadi un pic ce e ce Nu, nu, nu, e nu, de nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, capul Ia lasă. Hai să Eu mă merg că mai au placuțele de la fel După ce tot a da. tare Atare se joc Ibishu Miramar? Opa! Opa! ce mai mă ibisul O Okuda, se vede că e din Japonia Deci, da, aici, ma, mașina da, le afectează cursă. Tu, tu îmi zici că asta e mașina de cursă, dar nu pot să prind un de la ora, nu? Da, deci, cum prinde prea multe viteză, motorul e alba la. Adică, da? da. Vă vreți să vă arăt ce mașină trebuie? Deci, dacă veniți în România și voi sunteți în America și voi vreți să veniți în România, să vă arăt ce masina trebuie ca să mergi prin țara asta. Ia, asta trebuie pe bă, băiatul, că România e Paradisul ofro dar niște grop stradă Nu numai ca nu dar Dacă te duci în sate, nu mai pe pietre, nu mai pe pietre, nu mai poți. cu Puvog, Când a fost și eu doar în anumite cerri am trecut pe anumite bani pe pietre, că de astea nu mai pot, nu se poate. Și prostia de dă astea, nu pot sa prinde mai mult o să te la mea. Bravo! Wow, frate! Ați scutit. Bun! De ce nu facem gen test din driver? Gen? Hai test din driver să vedem care e performanța din driver. Bă, ba, bă, ba, ba, ba, usor, ușor, ușor. Da, cum e de fapt acum așa? Ok, ok. E ok, e ok A zis că l luam din trecuta de aici Boing Boing Da capul Bă, frate, supravetuiesc de capul Nu stiu să mai zic de capul usor Da, la picioare, mâna astea, supravetuiesc de capul S-a dus pe pilie Trebuie să încercăm cea mai safe mașină. Cea mai safe mașină e asta. Cea mai safe. Eu mă mir sau se aud de ceva dacă e electrică, dar na. Auto. Sau poate nu o să fie electrică, te-ți lasă trap. Bunii v-ați gândit, poate o să fie pe hidrogen? Sau pe api? Bine, hidrogen, a? Pe hidrogen o să o să fie pe lumina, să, să fie pe asoare, sau poate să fie pe aer. Sau... Dacă ar fi pe aer, s-ar duce pe pile toți copacii. Ai, nu stiu. Bine, copacii stau afecta, da? Ca să înțelegă toți beți că joacă jocuri, băi. Adică copacii stau afecta doar dacă nu uită. Da? Bă, nu, ta cred că mi-a dat bicle. Bă, frate, cred că e de la pe cu motociclete. Da, e de la pe cu motociclete. Ia! A. O! O! O! Dei! Bă băiat! A. Are motor, nu? Are motor, nu? Are motor. Cum stai, ai, bă băiat? cum stai ai motor? Cum stai ai motor dacă ești o bicicletă? Bine, asta e bine, ce microfon. Nu, tutur, tutur, tu. Am supraviețuit copilului ei. Hai, mai filmăm un pii gata video. Ce veta siculianta. Doar accidentul asta și după ea gata episodul. Da. Pentru ca nici nu știu dacă o să se uită lumea. Ia, ia, ia, ia, ia, ia. Ia, ia, ia, ia. Oh, bă, ce n-ai zis ma baiatule, uite ce si mecheros. Si macaroni. Hai doa asa cum s să Dacă mai vreți episod, nu uitați să apăsați butonul de like și să ne vedem data viitoare.